God morgon, eh, det är så jävla gött väder idag. Ni gnäller ju på att jag inte gör några galna grejer. Så idag tänkte jag flyga 25 meter med krössen. Let's go! Jag måste ju bada först. Petra, mm? hur långt är 25 meter? Uh, det är lika långt som simbasängen i badhuset. Mer då? Den längsta långtradaren. <skratt> är -meter. Med ekipage. då längsta långtrådan? Som är tillåten. I det är Sverige? Sverige. Ja. Ja. ja. Nelly, vad är 25 meter? Vad <skratt> Vet du mer som är 25 meter? Elefanter. En elefant? Du måste ja. ha flera. Nej, en väldigt stor elefant. Längden på en giraff. På halsen? Ja. 25 ja. meter! Det är inte sant. Jo, i Afrika. Mer då? Ja, de flesta tallarna. är 25 meter. är 25 meter. Allihop är lika <laughs> långa. 25 meter. Ja. Är du säker på det? Ja. Har du lärt, lärt allt det här? Ja, jag har varit Du och Mm. Har du några mer exempel? Ja, du har ju ingången på Maxi. Ingången på Maxi? Ja. tar hand om barnet? Nej, det är inte sant. Ingången på Maxi är 8 meter. Men vi kan vara överens om att det är... Det, den längsta tillåtna långtradaren i Sverige är 24 meter. Längre så får man inte ha. Du kan tänka hur långt det eller simbassängen när du är och simmer. Den är 25 meter. Så långt ska jag hoppa idag. Nej. Då är det många som kommer säga vad då är 25 meter? Det är väl ingenting. Det flyger jag i sömnen. Jo. Kanske. Men nu är inte jag såhär erfaren motocross. Och jag har säkert flöger de här. Jag har säkert flöger den här längden någon gång men. I Kristinehamn så är det så äckligt för att det är en först och sen kommer det här hoppet. Och jag tycker det är äckligt som fan där. Så jag ska liksom utmana mig själv. Jag är ju höjdrad också så att jag, man kommer upp, man, man flyger ganska högt det här hoppet liksom. Och jag är lite, lite höjdrad, lite scary så här, och då känner jag så här att nej äh, men vad fan. Jag utmanar mig själv lite. Det är åtminstone galet för mig att flyga 25 meter. Så... Mm. Det är för det I've been to find my way. Take me by the It's a piece of magic that we need to release really Oh! En, två, tre, fem, sex, sju, åtta, nio, And 2 3 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 29, 29, 25, 26, 27 Uff. Petra, hur mm? långt är 25 meter? Mer då. Den längsta långtraden är 24 meter med då längsta långtraden? Som är tillåtet? I Sverige. Ja. ja. Inte det är mer, men jag har en fobi för höjder, det är därför jag håller på med det här, för att jag är superhöjdrädd, alltså på riktigt sjukt höjdrädd, så att eh, det här är en jävla utmaning för mig. Jag kan knappt gå på en stege. Ni som vill att jag ska göra mer galna grejer, det här var väl lite galna i alla fall, jag flög längre än den längsta tillåtna långtradaren som får åka på svenska vägar. Eh, glöm inte, prenumerera på kanalen. Bli patroner på patreon.com slash jonaslivros så får ni se alla avsnitt tidigare plus, plus avsnitt. Ha det bra, hej. Jag vill passa på att tacka alla er som är patroner på Patreon. Ett extra stort tack till Johan Engstrand, Kevin Andersson, Daniel Nilsson, Robin Hanna och Liam Rose. För att ni är guld och silverpatroner. Tack så jättemycket. Another week went by and we barely even spoke. Think I'm beginning to read a sequence. Why did you turn your back on me? Maybe there's something I don't see. Could you just share? trying to figure it out